Питає, добрий день, питання армування стін фундаментів, чи потрібно взагалі, чи двома сітками 10 к 40 х 40 чи двома каркасами у верхній та ніжній зоні, грунти рівномірні, неприсадочні, арм... Арм... Конструктив... армування конструктивне. Не може бути тільки конструктивне армування, так що ви себе обманюєте, я вам так скажу. Значить, фундамент вважається балка на упругому основанні, да? на основі. Тому виходить так, що там йдуть такі розрахунки, що йде в нас балка, і вона як на, на тисячі пружинках лежить. Це значить, що ця балка може вигибатися під вертикальним навантаженням. Ось вона вигибається. І дійсно виходить так, що ця середня частина, вона фактично не працює. Тобто вона в нейтральній зоні. Нижня частина, вона більше вигибається, тому вона армується обов'язково. А верхня частина може армуватися, коли в нашу фундаментна балка, наприклад, має просидання грунта всій частині і тоді вона може вигибатися ось так бачите ось і в такому випадку ми армуємо з вами в верхню частину тому так як фундамент проєктується із рахування найгіршого то армується як нижня частина так і верхня частина тому дуже часто ми можемо зустріти, коли ось тут всередину ставиться блок FBS фундаментний блок. Він не має ніякого армування. Це зазвичай бетони низкої марки. Ось. І оці, оцей бетон, находясь в цій зоні, фактично не працює. І там армування не потрібно. Тому що коли происходять якісь там деформації, то вони будуть в зоні стиковки цих блоків. Зрозуміло? Ось, але... Коли ми з вами робимо монолітний фундамент, таке не проходить. Чому? Тому що дійсно є робоча арматура. Вона нижня і верхня, ну, і за того, як працює наш фундамент. Перша, друга схема розрахунків. А він може працювати і так, і так. Тому верхня, нижня, вона робоча і вона розраховується. Вона не може бути конструктивною, як ви пишете. Зрозуміло? А ось середина, тобто ось ця середина тут дійсно. Тут, скажімо так, в нормативах цього нема, але є справочник по залізобетонних конструкціях, де, ну, де наводиться рекомендації. І тоді рекомендації кажуть, що треба монолітний бетон армувати конструктивною арматурою, тобто та, котра не розраховується товщиною 10 мм. Ячейка 400х40, двойне армування. І ось виходить, чому я і кажу, що стрічковий фундамент зборно-монолітний – це найгеніальніший фундамент взагалі який може бути він дуже зручний він підходить до багатьох ґрунтових условій умов багатьох він не... в ньому мінімум армування тому що армується фундаментна подушка і пояс зверху фундаментного блоку а всередині ніякої арматури нема тому це дуже дуже раціонально це дуже дуже розумний фундамент і скажімо так що раніше Десь так відсотків 90% ми його і використовували. Зараз вже частіше ми робимо кесонні фундаменти, тому що в Києві, ну, взагалі по Україні, дуже багато просідних ґрунтів. ґрунти, ну, котре при заморожуванні мають сильне здимання, тобто можуть ламати фундаменти, будинки там, так далі. Тому все частіше ми використовуємо кесонний фундамент, тим паче, що. Зараз є екструдований пінополістирол, ми можемо робити фундаменти мілкого залігання. Ось і тому виходить, виходить так. Але все ж таки цей фундамент десь зараз 30% від наших проектів він має займає позицію тобто є такі відсотків 10-15 стопчатий фундамент так зрозуміло так і ось ми виходимо до того що нижнє верхне армування робочі по розрахунку а середина дійсно конструктивно дві сітки 400 х 400 ячейка десятка арматури.